اللہ مشہور الراجیم بسم اللہ ناظرین نیوز اس وقت ایک امپورٹنٹ ٹاپک پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو کل چھبیس تاریخ کو پریس کلب کا انتخاب ہوا چھبیس دو اکیس کو دو بائیس کے لیے جو انتخاب ہوا اس میں کبھی ایسے نہیں ہوا جیسے اس دفعہ ہوا یعنی الیکشن جو ہے تنازع کا شکار ہو گیا اور جو صحافیوں کو اس پہ اعتراضات امیدواروں کو نے اعتراضات اٹھا دیے کہ الیکشن میں دھاندلی کے جو ہے شواہد انہیں ملے اور انہوں نے باقاعدہ اعتراض اٹھا دیا اور الیکشن کمیشن نے پھر جو رزلٹ تھا وہ روک لیا انتخاب کا اور اب یہ کل پانچ بجے جو ہے اس کا اناؤنسمنٹ سامنے آئے گی کہ کیا سلسلہ ہوتا ہے یہ کل پتہ چلتا ہے اور اس میں پھر یہ بات موجود ہے کہ جو جن گروپوں کو اعتراض ہے اس پہ وہ اس فیصلے کو جو بھی فیصلہ کل سنایا جائے وہ کس طرح لیتے ہیں پانچ گروپس نے اس وقت انتخاب میں حصہ لیا اس مرتبہ جن میں جرنلسٹ گروپ جو برسر اقتدار گروپ ہے پہ پہلے سے جو جیتا ہوا گروپ تھا اور جس نے نظم و نسق سنبھالا ہوا تھا پچھلے سال سے اور پھر پروگریسو ہے فرینڈز ہے اور ڈیموکریٹ ہے اور پائنی ہے اور پھر اس کے علاوہ ایک آزاد گروپ نے بھی اس میں انتخاب میں حصہ لیا تو جو ٹوٹل ووٹ تھے ان کی کاؤنٹنگ جو تھی وہ کم نظر آئی جو کاسٹ ہونے والے ووٹ تھے جب رزلٹ سامنے آیا تو وہ پورے نہیں ہو رہے تھے چونکہ جس وجہ سے انتخاب پہ اعتراض اٹھا دیا گیا اور الیکشن کمیشن نے نتیجہ روک لیا تو ناظرین اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ شیخ شہزاد صاحب پی یو جے جی افیشل سے ان کا تعلق ہے سینئر جوائنٹ سیکرٹری ہیں اور ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ دراصل معاملہ کیا ہے کیونکہ یہ ٹوٹل انتخاب کے دوران وہاں پہ موجود رہے اور باقاعدہ ووٹ اور سپورٹ کے ساتھ اپنے امیدواروں کے ساتھ یہ وہاں پہ موجود تھے تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اصل معاملہ کیا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں محمود عادر صاحب آپ کا آپ کا اور آپ نے مجھے موقع دیا اپنا موقع بیان کرنے کا تو سب سے پہلی بات یہ کہ جو کل کا الیکشن ہوا ہے دو بائی کا تو اس میں تقریباً چھ گروپ تھے جو اسپیسیفک جو اناؤنسڈ گروپ تھے وہ تھے جو پہلے کے ہوئے ہوئے ہیں پانچ گروپ اور ایک آزاد گروپ جو ہے وہ ساتھ میں انکلوڈ ہو گیا اب جو پچھلے سال کا تھا وہ تقریباً چار گروپ تھے اس مرتبہ دو گروپ علیحدہ ہو گئے تو اسی کے حساب سے جو ٹرن آؤٹ تھا اور بوٹ تھا وہ ڈیوائیڈ ہو گیا اپنے اپنے گروپوں پہ اور اپنے آ, جو ہے وہ آ, وہ گروپ جنہوں نے اپنے سورسز سے اپنے ووٹر کو جو ہے سپورٹ کیا اور انہوں نے ان اپنی کمپین ان کو ان کے ساتھ کی تو یہ سارا معاملہ تھا یہ جو आ, الیکشن میں اس دفعہ ہمیں دیکھنے میں ہے کہ بہت زیادہ تعداد میں جو گروپس ہمیں دیکھنے میں نظر آئے جو چھ کے قریب جیسے آپ نے بھی بتایا کہ چھ گروپس جو ہیں اب انتخاب میں موجود ہیں تو جبکہ پہلے دو گروپ ہوا کرتے تھے آمنے سامنے اور الیکشن ہوتا تھا اور وہ اگر کوئی بھی آتا تھا تو کوئی ایک گروپ کے ساتھ مل جاتا تھا دوسرا دوسرے کے ساتھ تو اس وقت گروپس کی اتنی زیادہ جو تعداد وہ سامنے آئی چھ کے قریب گروپس میدان میں ایک دم اتر آئے تو اس کی کیا وجہ آپ کو سمجھ آتی ہے جی اس کی وجہ محمود صاحب ایسے ہے کہ جو پچھلے سال الیکشن ہوا تھا وہ اس میں چار گروپ تھے और अब जो छः ग्रुप हो गए हैं और ये छः ग्रुप जो है वो उन्होंने वोट जो है वो अपना डिवाइड कर लिया है अब जो जो बंदा भी वहाँ पर कंपेन के लिए जाता है तो जो वोट वोटर है वो तो अपना उसको ही देगा जो जिसके मतलब जिसके सोर्सेज होंगे जिस कैंडिडेट के साथ जिसके तल्लुक़ होंगे तो ये शख्सियात की बुनिया बुनियाद पर जो है वो वोट कास्ट हुआ है अब इसमें जो डिस्प्यूट डिक्लेयर हुआ है वो डिस्प्यूट इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है वो ये हुआ है के टोटल वोट जो है वो 1970 थे नाइनटीन तो उसमें ये देखने में आया है कि छोटी सीटों पे, जोएंट वगारा, पर जॉइंट सेक्रट्री वगैरह फाइनेंस सेक्रटरी सीटों पर तो इसमें उन्नीस वोट यानी कि 15 से 16 वोट जो है वो कम کم ہوئے یعنی کہ جو جس کی بنیاد پہ تمام گروپ کے لیڈران نے یہ متفقہ فیصلہ کیا اور ایک آپس میں بدمزگی بھی پیدا ہوئی پریس کلب میں اور وہ ووٹر جب ووٹنگ کا ٹائم ہوا تو جب ووٹ کاسٹ بند ہونا شروع ہوا چھ بجے اس کے بعد جو ہے وہ پھر جب کاؤنٹنگ ہوئی تو اس میں پندرہ سے بیس ووٹ کا ڈفرینس آ رہا تھا انکلوڈیڈ مسترد ووٹ कि जो है वो पंद्रह से मतलब टोटल जो क्वांटिटी थी वोट कॉस्ट होने की और जब वो काउंटिंग हुई तो काउंटिंग में वो डिफ्रेंस आया जिसने शकूक को शुबात पैदा की जी आ,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 پچپن ٹھیک ہے ٹھیک ہے چودہ اور پندرہ تیرہ چودہ اور پندرہ اتنا فرق آ رہا ہے ٹھیک ہے نا بالکل صحیح وہ نہیں اس میں سے پیپر غائب ہیں وہ وہ کٹھے ملا کے اس میں فرق آ رہا ہے فرق وہ ہونا چاہیے وہ یا تو مسترد میں اپنا ہے یا وہ خالی میں آتا ہے یفلا کینڈیڈیٹ کا یفلاں کا ہے وہ ملا کے پھر انہی ستری ہونے چاہیے. <سلام> بالکل है. غائب ہوئے اسی طرح گیم اور کرنے کی کوشش کی جو پیپر بیلٹ پیپر ہوتا ہے نا ہر امیدوار کے بالکل لیٹ کے وہ کٹنگ ہوتی ہے تو جس کے جو جو نکلتا ہے اس کو وہ اس کی ڈیری میں آ جاتا ہے بالکل اس میں وہ پھر ربڑ بینڈ سے وہ سو سو یا پچاس پچاس کی ایک وہ بنا لیتے ہیں تاکہ وہ گننے میں آسان آسانی جی بالکل اس کے اندر بھی مثلا ایک ڈیری کے اندر مثلا بابر صاحب ہیں ہماری دوست ہیں وہ, جی, جی. اچھا وہ ادھر سے لڑ رہے تھے ویسے وہ ہمارے ساتھ ہی ہوتے تھے ساتھ جی ساتھ بلکل. جی بالکل تو وہ ان کی پہلے جیت ان کے اناس ہوگی مطلب جو ہوتا ہے غیر سرکاری طور پہ جیسے نہیں غیر جی جی وہ ہو گیا اناؤنس اور بعد میں پتہ لگا کہ اس ٹیحری یعنی اس منڈل میں اوپر جناب صاحب کے ایک دو ووٹ رکھے ہوئے ہیں اور نیچے سلمان قریشی بھی لڑ رہے تھے اسی پہ تو وہ نیچے سے ان کے نکلے اچھا پھر تو اس میں پھر وہ سلمان قریشی جیت گئے مطلب یہ اس نے پورے سسٹم کو مشکوک بنا دیا بالکل بالکل ان باتوں کے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 تو نہیں مانے گا تو میں مطلب کہنے کا ڈپٹی کمشنر لار کنٹرول سنبھال لے آ کے ہم نے تو پھر یہی ہے پھر ہم کیا کر سکتے مطلب پریس کا کنٹرول گورنمنٹ کے کے پاس لیے تو نہیں ہم یہاں بیٹھے مطلب کہ اس کو بچانا ہے اور ہم ہی قربان ہو جائیں تو یہ سارے ایک حد تک جذبہ ہوتا ہے اس چیز کا اب وہ ہے نہیں کہ شفاف انداز میں آ جائیں چاہے اس کی اس کا جو بھی رستہ نکلتا ہے آ جائیں جو مرضی جیتے हाँ. جو مرضی ہارے وہ تو ہماری بالکل اس میں تو کوئی شک نہیں ہمارا ماضی بھی گواہ بالکل ہم لڑتے رہے بڑے برے برے حالات میں بھی لڑتے رہے ہارتے بھی رہے جیتے بھی جی ناظرین آپ نے یہ سنا جو لاہور پریس کلب ہے لاہور پر